Byla jedna chaloupka mezi horami a vnížila macecha s dvěma dcerami. Holemu tu vlastní měla, ta nic dělat nemusela. Maruška jim sloužila a velmi se trápila. Má Teď v bezky teď se rasej bez tebe nám hej. Po tichoučku po lehoučku jde Maruška po paloučku. Lesy sněhem zavápí a mraz leze počatý. Když je sledoval, každý se hned schová, nejakou do výsadnou, nezestrnou. Kolem ovně ovníčku sedí 12 měsíčků. Měla a helem se odakytky nese, uprostředzíme, to je jsou značplými. Tady máš rocíčku, tady máš chvílky. už můžeme chystat svatou. Jestli chce být ženama a tělo ty natrvá. Sněží, sněží mraz, šude leží červeno, Zdřeně brotře, zazích brotře, čehrom nechop se kěl. Zleven progremu si jej, do přejmají. Když vyšla ze vrátek, nevšimla si ani, že ho zajde za ní. Zá se mi to divné, kde to Zatím ještě nemáte vcadět mě. Viděl jsem i u 12 měsíčku. Tu si rozumím, Lenin. Nechci máš tím polením.